В 10 класі 22-ї школи урок математики триває дистанційно. Це в нас область визначення, область значень, проміжки зростання, проміжки спадання, проміжки знаку сталості. Оце все ми досліджуємо по нашому побудованому останньому графіку. Мені здається, що у всього є свої плюси та мінуси. Плюсами можуть бути, те, що можна встати там на півгодинки пізніше, можна не збиратися так довго, як зазвичай у школу. А є те, що важче контактувати з вчителями та знайти зв'язок, мабуть, не завжди увесь матеріал є зрозумілим, але ми намагаємо намагаємося, і здається, виходить не дуже погано. Вчителька математики Оксана Шабаліна говорить, що до дистанційного навчання вже звикли, тому і цього разу швидко пристосувалися. Вже знаємо, де що як з дітьми спілкуватися, як їх і опитувати, як їх і оцінювати. У нас і Google-класи є, і електронний журнал, тому вже якось наладили цю роботу». В школі номер 22 навчається 1543 учні та працює 105 вчителів. Станом на сьогодні в школі хворих 22 вчителя, з них 15 з підтвердженим ковідом. З 25 січня учні 5-11 класів навчаються дистанційно. «Це з понеділка у нас буде продовжена, тому що сьогодні ті зведені дані, які ми маємо, показали, що 52 учнів школи захворіли вже на коронавірус». Учні перших четвертих класів переважно навчаються очно. Тільки чотири класи початкової школи переведено на дистанційне навчання. В них виявили випадки коронавірусної інфекції. Це четвертий клас, у них триває урок «Я досліджую світ» чому треба бережливо ставитися до корисних копалин і що ми з вами ж можемо зробити, Зоя? Тобто, – Кожне копалини е, роблять е, декілька тисяч років. – Так, щоб вони створилися в природі, потрібно декілька тисяч років. Мені подобається більше навчатися в школі, тому що там мої друзі і там більше можна поняти тему. Так, на дистанційному навчанні більше свободного часу, але навчання – це важливо. В цьому класі навчається 34 учні. Сьогодні відсутні 19, з них через хворобу – 10. Хвороби ці ОРВІ, не коронавірус, поки що. Слава Богу. Всього в закладі навчається 673 дитини початкових класів. З них понад 200 хворіють, але коронавірус в них не підтверджений. На мою думку, однозначно, що початкова школа має вчитися очно. Це залежить і від праці батьків, і взагалі там ставиться і каліграфія, ніякий комп'ютер не може замінити людину. З понеділка 31 січня дистанційно навчатимуться учні 5-11 класів. Учні початкової школи продовжать навчання в очній формі. Учні перших 4 класів, вихованці дитячих садків, учні спеціальних класів. Продовжують навчання у звичайному режимі, але керівник закладу у разі захворювання дітей в будь-якому початковому класі має право прийняти самостійне рішення, як вони сьогодні роблять, про те, щоб діти якогось окремого класу також перейшли на дистанційне навчання. Станом на сьогодні в Миколаєві працівників шкіл хворих на коронавірус – 121, дітей – 250. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.